I'm gonna go Thank <laughs> you. ورنيتي وانت وانت وعدتني Ha, ha, ha, الغرام قلت انك شاريني ولا صدقت الكلام وعفّرت رأيي وتخاف على الغرام قلت انك شاريني ولا صدقت الكلام ولا فكرتي فيا ولا مريحتيني بقى لا فكرتي فيا ولا, ولا مريحتيني نسيت على الغرام قلت انك شاريني وانا صدقت الكلام وعطيت دراعي وتخاف على الغرام قلت انك شاريني وانا صدقت الكلام ولا فكرت فيا ولا ريحتي لي لا فكرت فيا ولا ريحتي في سيت الوقت